<تصفيق> اه غادي نعملوا واحد الحوار حول الفرقه النحاسيه ديال العريش الفرقه المعروفه اللي بدا رائد الفرقه هو الطحيي واللي عرفت الاوج ديالها في الفتره ديال السبعينات وكذلك في الفتره ديال الثمانينات الى الى بدايه التسعينات تلاقينا مع الرواد اللي باقي ما حافظين على هذا الفن هذا قدمنا السميه ديالك عاد الدحمن مصطفى الدحمن مصطفى انت علاش كضرب الشيخ؟ اه شكرا كاس كلاير، هاداك اللي كاس كلاير. هذا كي واش كيوضح ضرب الصوت الصوت كيوضح الصوت مزيان يعني يعني كي كي مع مع شي على اخرى اللي كدرو هذيك جروس كاس درو يعني الصوت كبير الصوت ديال جروس جروس كاس جروس كاس حص صندوق الكبير اه صندوق الكبير دمه شنو كتبغيت يعني زعما علاش يعني المرتكاز ديال الاساس ديال الديفاط الايقاء دمه هو جروس هو هذا واخا وهذه فرصه باش تعرفنا على هذاك هو جروس جروس آه. كاس صندوق الكبير يعني هو بحال يعني ه... هو طبل يعني طبل الطبل لي عندكم ديال الطبل كي مع, كي مع بعضياتهم درب كي مع ده. ده. مع مع بعضياتهم و الالات الأخرى اللي بهم <تضح> <تضح> <تضح> ساكسون ساكسون الساكسوني يعني آلات غربيه غربيه هاك آلات النفخ غربيه وعندكم شي وعندكم شي آلات اخرى شعبيه, شعبية. من الفولكلور الشعبي نتوما نتوما كديروا الفولكلور الشعبي المغربي نعم كتغنيوا الاغاني المغربيه والاندلسي ايه. والشعبي والشعبي والطرب الجبالي وكلشي المغربي كامل الاغاني المغربيه العصريه واخا كتشاري والراي كلشي كتغنيو جميع نعم. اكلون المغربيه اذن نعم. و... و... و... والمرش عسكري واق انت انت الصفة... نعم عبد العالي صافا الله يرضي صافا كذلك عود من الفرقه نتا علاش كتعزف كنعزف على الطرومبيت على الطرومبيت نعم قد فقاش بديت فاس في ضمنيه الفرقه الطفوله ديالنا حنا كنخدمو هادشي كنا معلم معلم ديالنا بوخيه البارح مسكين هو اللي تعلمنا مع هاد الالات هذو هو اللي علمكم نعم على يد خرجنا يعني كنتو كتجيو للقصبة من للمقر ديال الجمعيه تما كان كيعلمكم نعم آه امتي شحال الجمعيه فداك الوقت شحال كانوا فيها ديال الناس اللي كيتعلموا في آه الوقت اللي تعلمنا معاهم حنايا راه كان تقريبا 22 دراج كانوا آه. قدام المحاربين خدمنا معاهم حنايا حنا كملنا معاهم هماش برنامج هما الناس كبار وشويه شويه شيء او كيزيدونا عاوتاني كلمات من عندهم من اللي دوزو هما مع السبانيول ومع المغرب حقنا مخنا ولكن عبد الرحمن قدم لي السميه ديالك قال ديال السميه ديالك اه عيسى نعم سميتك شفناها شفناها شفناشنا انت كتضرب دي الطنبور الطبل السبانيولي صغوار أه قدم لي عافاك السميه ديالك أه عبد الرحمن المهدي شحال من عام انت الفرقه وشحال عام انت كتضرب الطبل هذا السبانيولي ماشي دابا غير تقريبا دابا شي كضربت ما بولا كضربت سل على طلاقين لا تضرب تضرب ولا هذا كن سابق صعفة سوانيون تضربها ذوق نعم نعم دل و... نعم المرحله يعني اللي احنا فيها المشكله ديال الموسيقى وهذه واحد من الناس اللي يشرب الامور ديالهم من الاول للثانويه. نعم و... انتم مازال محافظين على واخا الظروف اللي كانت تخدموا فيها صعيبه شويه. حافظين على الثرى ديالنا. و... يعني وما كاينش شي تعويض اللي كي يمكن يعني لكم العيش مزيان وداك الشيء؟ لا. ومازال رغم ذلك يعني محافظين على هذا الفن وهذا التراث. محافظين على معلم معلم نعم قدم السميه ديالك اسمي الحسين بش مواليد 1943 مدينه العرائش. وهاد الاله اللي كتضرب عليها الساكسوفون؟ نعم آه نعم. اله اله غربيه. اله غربيه. انت عضو في الفرقه النحاسيه ديال العرائش. النحاسيه من اول تاسيس ديالها. الأول تأسيس ديالها شنو؟ 60 62 63 نعم والقائد ديالكم هو المرحوم هاشمي بخي نعم هاشمي بخي مرحوم, مرحوم. مرحوم فرقة النحاسية رائد ديال الفرقة النحاسية مؤسس الفرقة النحاسية مؤس... الفرقة النحاسية دابا ديال الأعضاء اللي كاين في هذه الفرقة هذه؟ في هذه هد اللحظة نعم أن الناس اللي هما هذه الآلات النحاسية ولا عندهم الخدمه عسكريه بحالي انا عندي الخدمه عسكريه، انا تعلمت اكثر تعلمت من اللي كنت في الارمي، تعلمت هو والكلاريني. جيش يعني كنتي في الارمي في الفرقه النحاسيه؟ الفرقه النحاسيه ديال ديال اللي كان مايور نعم القياده العامه لل الجيش. القياده العامه للجيش جيش الملكي في الرباط. نعم، وشنو كنت تقول على هاد يعني هاد الفرقه النحاسيه يعني التاريخ ديالها وال واللي دازوا فيها يعني اللي كانوا, كانوا فيها واحد المرحله ديال ديال الناس اللي هما كانوا تابعين الجيش الملكي اللي كانوا خرجوا بالتقاعد من الجيش الملكي اخذوا هذيك الفرقه نذكرنا بعض الاسماء اللي كانوا في الفرقه اللي السميه ديالهم كامله باب افراد باب الفتريه فيهم ماتو كاينه حسن العسري كاين كامل البومبو كاين باجوتشا كان سوماتي كان بوخريس، كان المعلمين القدامين، كان موليو سمع الزوكي، كان شريف البقالي يعمل كليرو، كان مبارك تيتو، معروف في البلاد تيتو، كان مصطفى الصحراوي، وهاد الفرقة النحاسي واش يمكن انتم كتعلموا دابا هاد الشباب لي كنا اليوم واش كيتعاطوا. هد... لا ما كاين الفن ديال ما كاين قالو حسي يعني ما كاينش ما كاينش ما كاينش شي واحد هنا في البلاد اللي رد الفن هذه الفرقه التاريخيه لا من الجمعيات ولا من الحكوميين ولا البلديه اللي هي كتسمى على اسمها هذي الفرقه هذه كتخط البلديه هي اللي تاسست هي اللي تقوم بها ولكن حنا ما ما عندنا قادر دابا انتم الوضعيه ديالكم كيفاش الوضعيه ديالكم يعني مترديه ديال بزاف يعني ما ما عندكم حتى شي دخل قار يعني من شي لا والو الا ما مشي بلاصه حل يعني حنا فحال منومين حتى أه. كيستلعوكم شي واحد يكون عنده شي حفله ولا شي حاجه حتى هذا الشيء ديال الحفلات الاستقبال الاستعاره الحالات دابا شاركت بهذه المنافسه آه نعم الفرقه النحاسيه كتسعى بالاضافه لهاد الساكسفون شنو آه يعني عندنا عندنا ساكسفون عندنا الترامبيت وعندنا الايقاع الايقاعيه ثلاثة ديال الحابل كاين التطور شيما سانبل وكاين الجروب كاين عندكم شي محل ديالكم عندنا المركز فين عندكم المركز ديالكم فين عندكم الجمعيه ديالكم من قديم ما شليو معاد دائما ثلاثين عام وحنا في مفذك المركز اه اذا اللي يعني يكون عنده شي حفل او شي نشاط وعيش حالا يكون عندنا الدعاية معروفين آه. آه. قدم ده الفرقة اللي كتشارك في صامت شكون كل ديالها منين من كاينه كاينه عب عبد عبد العالي كاينه مصطفى كاينه سعيد كاينه عبد السلام كاينه عبد الرحمن هاد السعاد اللي كاينه و... وانا